PNL lovit de scandalul caviar gate, trocorban pet. Unde se joacă soarta lui Cezar Preda? PNL este zguduit de efectele unui scandal internațional de corupie în urma anchetei APCE în se deja se numete Caviargate, opera iunea de lobby a Azerbaijanului în încercarea de a obine sprijinul unor reprezentanți ai statelor membre ale Consiliului Europei. Liderul liberal, Ludovic Orban se află în acest moment la Bruxelles pentru a se întâlni cu mai mulți lideri pe. Potrivit unor surse din conducerea liberală, viitorul nu sunt deloc roz pentru Cezar Preda, liderul grupului pe dinapte, iar consecințele acestui scandal sunt abia la debut. Alturi de aliale în adunarea parlamentară a Consiliului Europei ACCE, deputatul Cezar Preda face subiectul unei anchete a acestui organism în urma unor puternice suspiciuni de corupție în care ar fi fost implicate autoritățile de la Bacu. <truzări> Ancheta a pornit după declanarea scandalului botezat ca viargate. 11 ziare europene au studiat 16.000 de tranzacții bancare. Concluzionând ce regimul lui Ilham Aliyev din Azerbaijan a cheltuit 2,5 miliarde de euro între 2012, și I 2014, pentru a obține susținerea unor reprezentanți ai statelor membre ale Consiliului Europei. Mai mult ce actuale subliniere IFO subliniere prim-membrii AIAP ce sunt benici ce au fost înpraci de autoritățile azere în schimbul votului lor, în ianuarie 2013, împotriva unui raport care denunca situația decinucilor politici din această fost republic sovietic. Cezar Preda a fost membru al comisiei de monitorizare a acțiilor raportor, iar acum este acuzat de comportament inadecvat de favorizare a a zero prin raportul redactat, în schimbul unor favoruri personale. Potrivit declarațiilor martorilor, a arătat un interes personal cu privire la car. Invitându-i sublinierei chiar membrii familiei să le însocească în misiune, posturile subliniere de risale au fost acoperite într-o manier neobi nu a fost activ în misiunea sa sublinierei, nu a participat la mai multe evenimente oficiale, de sublinierei în acelea sublinierei timp se deplasă prin car, în afara aranjamentelor oficiale de protocol ale APCE, se arată în raportul anchetei, în care este chiar citat Dragana Filipovic. Fosta efa biroului Consiliului Europei din Baku, care susține ce ambasadorii unor din Baku i-au spus ce Preda ar avea afaceri legate de petrol în Azerbaijan. Cezar Preda insist că acuzaile care i se aduc nu au lecturi cu fapte de corupie I.C., în misiunile sale, ar fi elaborat cel mai critic raport la adresa Azerbaijanului. Conducerea de partid pare a fi de alt perere. Liderul liberal, Ludovic Orban se află deja la Bruxelles. Iar subiectul Preda va fi atins cu presubliniere din Telepe, Joseph Daul. Conform surselor citate, Cezar Preda ar putea pierde calitatea de lider de grup al popularilor europeni din Apce, funcție pe care a câștigat-o în urma unor alegeri interne în luna ianuarie acestui an, după un balotaj cu olandez aria omeneri Candidatul susținut de daul pentru această funcție. La acea vreme, după balotaj, Cezar Preda a obinut victoria prin noroc, o simplu monedă aruncat în aer a adus funcția. el parind pe faeta cât virgulă ne-au surse politice. Daul a tras atunci toate sforile pentru ca olandeza să obi susținerea necesară, mai ales în rândurile delegailor lor care aspir la accederea lui. Faptul că ce Cezar nu a cedat recondrilor de a face pasul înapoi i-a rămas în curs, balotajul de 47 la 47 în turul 2. Urmat de apelul la metoda norocului, l-a făcut pe Daul să nu uite înfrângerea de atunci, iar acum are toate instrumentele necesare pentru a, iluare Vana. Ludovic este mai mult decât dornic să îi fac pe plachii să le sacrifice pe Preda, în schimbul unei susinerii substaniale la viitoarele alegeri europarlamentare din partea liderilor, pe în sursele citate. Pierderea funcției de lider de grup la ce ar fi însă numai preambulul pentru Cezar Preda. La nivelul conducerii liberale ar putea fi dictate noi sancțiuni pentru deputatul liberal, cunoscut de altfel ca o voce critică în interiorul partidului. Cezar Preda este cel care a anunat înfinarea unei platforme credin democrate în interiorul PNL, pe motiv ce el nu are o doctrină liberală, subliniere, nu se consider nepotul lui Beretianu. Mai mult, acela i deputat a acuzat marginalizare și eliminarea cetre actuala conducere din modrogana fotilor pe deliti din funcții la nivel central și local, indicândul l pe Ludovic Orban ca principalul responsabil pentru această eroare. Potrivit surselor citate, virgulă, Ludovic Orban era la curent. Cu declanat declanată de acei cu ramificaiile care duceau la Cezar Preda în de la începutul acestui an, dar a așteptat momentul potrivit, cel al finalizării raportului de anchet. În ultimele luni, a încercat chiar să aibă o discuție cu Preda pe acest subiect. 50 a convocat de mai multe ori, dar de fiecare dat Cezar Preda fie a declinat invita ea, fie nu a aprut. Acum totul depinde de finalitatea discuțiilor cu daulii cu restul liderilor pe, ne-au explicat surse din conducerea PNL, care nu exclud acum chiar o excludere a deputatului din partid.